Доброго дня! Сьогоднішню нашу зустріч я хочу присвятити завантаженню зовнішнього звіту по єдиному соціальному внеску на фонд оплати праці в програму «Бухгалтерія для України 2.0». 4 вересня вийшов новий реліз програми «11.1». А 7 вересня вийшов зовнішній звіт, тому що там були деякі проблеми з вивантаженням коректно в форматі XML звіту з програми 1С таблиць 1, 5 та 6, тобто тих таблиць, в яких у нас виникли зміни згідно законодавства. Так от, почнемо крок за кроком, без зайвих слів, що потрібно зробити для того, щоб завантажити цей звіт. Ми заходимо на портал 1СЄУ. Тут є такий підпункт, як «Оновлення програми». Ви також зможете зайти в нього, якщо у вас є особистий кабінет в цьому, значить, на цьому порталі, і свій логін та пароль. Натискуємо на кнопку «Оновлення програми». Потім заходимо на позицію «Завантажити оновлення». І тут ми знаходимо потрібну нам програму. Тобто це бухгалтерія для України, редакція 2.0. Заходимо всередину цієї позиції і знаходимо реліз 11.1. Також йдемо всередину. Ми тут з вами завантажували дистрибутив оновлення. Так от, якщо є зовнішні звіти, то з'являється під такою лінією повідомлення «Зовнішня форма звіту» і нам потрібно її завантажити. Ми натискаємо на цю позицію, і звіт завантажується. Він з'являється у нас в папці «Завантаження». В папці «Завантаження» з'являється цей звіт, і нам потрібно його звідти скопіювати. Ми копіюємо, натискуючи на праву кнопку. Я так просто роблю. Потім на локальний... Копіюємо цей архів в потрібну нам папку на локальному диску, стаємо правою кнопочкою на архів і розпаковуємо його тут, прямо в цій папці. У нас з'являється файл «Регламентований звіт в єдиний соціальний внесок». Тепер заходимо в програму 1С. На позицію «Звіти» регламентована звітність і регламентована звітність збудована. Заходимо всередину. Потім натискуємо на кнопку «Ще». Тут у нас є така позиція, як «Довідник звітів». Коли ми натиснули на «Довідник звітів», то у нас з'явився перелік звітів. Ми повинні стати на папку «Звітність фонди» і стати на звіт по єдиному соціальному внеску. Знову ж таки натиснути кнопку «Ще» і тут у нас з'явиться випадне меню, де нам потрібно натиснути на позицію «Змінити». Після цього з'являється діалогове вікно з назвою «Параметри звіту». Ми повинні ось на позиції, на позиції «Об'єкт» натиснути кнопку «Використовувати». Потім перенести значить, крапочку на файл позицію і зайти в папку, де ми розпакували даний звіт. Натискуємо на регламентований звіт, вбудований на, на цей файлик. Ви бачите, що е, показано, що є цей файлик, зовнішня е, версія звіту, і натиснути кнопочку «Зберегти». І е, зберігається даний звіт в програмі 1С «Бухгалтерія для України 2.0». Значить... Е, Ознакою того, що наш звіт завантажився, є слово «зовнішній» в дужачках напроти звіту. Але для коректного використання звіту я пропоную вам закрити програму і потім знову зайти в програму, уже, щоб працювати далі з цим. Ось ми заходимо вже в режимі «Користувача». Заходимо у програму і у нас в, на позиції «Звіти» вже з'являється потрібний звіт, який ми можемо використовувати для формування єдиного значить, звіту по єдиному соціальному внеску. Ось звіту фонди, значить, «Звітність фонди», «Єдиний соціальний внесок». Ви бачите, що з'явилася вже позиція, що цей звіт зовнішній. На цьому я закінчу нашу зустріч. Всього вам найкращого. Хорошої роботи! Будьте здорові!